Будемо дивитися, які у нас будуть погодні умови, як буде у нас працювати РЕП. Виявляємо противника в разі виявлення доповідь і кориваємо артилерію, а тут передаємо на позиці, запустимо стрім. Я вже працював і в ніч, з напарником і міняємося. Пловить, ну хтось там сидить. Я злітаю в групу пишу. вона типу ночнею, книжка літає. О, насипаємо, побігли, насипаю. Пробіяли, насипаю. Швидко забрали отход. Крой, крой, крой. Горить, горить. Отход. Передо! Важко було знайти якусь адекватну ціль в цей день, орки щось замахали з нами воювати, і тиша стоїть ганебна. Але знайшли таку цікаву ціль, накрита маскувальною сніжною сіткою, якась артилерійська установка на кшталт миномета або СПГ і гніздечко таке спостережне навідника. Ну,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 Святковий настрій в мене був повний. Дякую арта, дякую хлопці, слава ЗСУ і слава Україні!